I går lavede en meningsmålingen om tvungen vaccination mod corona. Udover spørgsmålet om vaccinationen, så spurgte jeg også om at stemme til sidste folketingsvalg og om ens julefrokost var blevet aflyst. Og det er nok det mest danske, man kan spørge om. Hvad er din holdning til corona, Og kan det have noget at gøre med, at du ikke fik silte-snapsen? Modstanderne af vacciner taler ofte om deres rettigheder. Og jeg har en kandidatgrad i rettigheder, så jeg tænker, at vi laver en video om det. Det er ikke mig, der tager stilling til, om tungvaccine er en god eller en dårlig idé. Og vi kan starte med grundloven. Der er ikke nogen rettigheder, så det er hurtigt klaret. Hver dag bliver folk tvangsmedicineret, tvangsfodret, tvangsindespærret, tvangsfixeret. Og jeg ser ikke nogen med rum og løs demonstrere imod brugen af Grundloven har ikke ret til liv, ret til egen krop, ret til privatliv. Alle de rettigheder, dem skal vi have for de fælles europæiske menneskerettigheder og det er nogle rettigheder, som et flertal i folketinget vil både begrænse og til en vis grad afskaffe. I Menneskerettighedskonventionen er det ser retten til at tænke frit og retten til at egen krop, som er relevante. Retten til at tænke frit beskytter blandt andet vores adgang til at lave fri forskning, så hvis man har lyst til at lave noget, der efterprøver den forskning, som videnskaben har lavet og kommet frem til de her vacciner, så man er man fri til at gøre det. Men indtil man bliver forhindret i det, så er det ikke som sådan relevant at gå ind og inddrage den. Det er ikke sådan, at den her vaccine den er blevet udviklet for at ramme en bestemt religiøs minoritet eller en gruppe i samfundet tænker anderledes end de andre. Retten til egen krop beskytter i høj grad adgangen til ikke at blive stukket med vacciner, man ikke har lyst til at modtage. Men der er en undtagelsesadgang i Menneskerettighedskonventionen i det omfang til nødvendige hensyn til den offentlige sundhed. Og der har vi et godt dansk eksempel, som er strafloven pakket 252, som blev indført i 1994, da AIDS-epidemien var på sit højeste, hvor man tænkte, okay, det nytter ikke noget, at folk, der er HIV-positive, de kan gå ud og dykke ubeskyttet sex med andre. Siden har man opdateret den, men det er relevant, fordi i dag der er HIV ikke en livstroende sygdom, hvis man tager sin medicin. Den smitter heller ikke i samme omfang, som man gjorde før, hvis man tager sin medicin. Så ligesom med vaccinationer mod mæslinger eller mod corona, så beskytter det ikke kun den person, som man tager medicinen. Det beskytter også alle dem omkring den. Og der var i april en afgørelse for Menneskerhavnlighedsdomstolen om det tjekkiske børnevaccinationsprogram. Og jeg tænker, de nok har haft coronavaccinen i baghovedet, mens de gjorde det, hvor Menneskerhavnlighedsdomstolen siger, Jamen det her, det handler jo ikke kun om dem, der bliver vaccineret. Det handler også om dem, der får svage til at få vaccinen, som er afhængige af, at alle omkring dem bliver vaccineret. Så derfor sagde Menneskerettighedsdomstolen, at det tjekkiske børnevaccinationsprogram ikke var i strid med Menneskerettighedskonventionen. Og det er derfor svært at se, at der skulle være nogle rettigheder i vejen for, at staten vil indføre et tvunget coronavaccinprogram. Hvis vi gerne vil ændre det, hvis vi gerne vil have de rettigheder, så er vi nødt til at skrive grundloven om, og det er jeg med på. Så, så DM mig, og så har en god weekend.